I want it to ring. Hola, sóc Callegin i us vull recomanar un clàssic de la literatura catalana contemporània, El carrer de les Camèlies. És el segon llibre que Mercè Rodoreda publica després de la guerra, l'escriu des de l'exili i l'he escollit perquè és un magnífic retrat de la Barcelona de posgrau. El carrer de les Camèlies pot llegir-se com el testimoni d'una època, sobretot el d'aquelles persones que se situen més en els marges perquè fa la presa de decisions sobre les seves vides, però que alhora són l'eix vertebrador de la societat. Per elles passen la vida amb tota la seva força, suporten tots els estralls d'una Barcelona convulsa i la seva veu no habita sinó en els carrers, en cambres anònimes. I se l'emporta el vent. Però sense aquestes veus no hi hauria vent. Mercè Rodoreda, amb el recurs de la primera persona, vol que escoltem una sola veu, la de Cecília C, la protagonista de la novel·la. Una veu que no tria que ens va mostrant el seu pensament desordenat i amb ella anem endinsant-nos fins a quedar-hi enganxades dins la seva complexitat. Quan vaig arribar als jardinets ja no plovia, però el cel encara estava cobert. Em vaig asseure en un banc davant de dues estàtues mitja mitjallegudes i m'hi vaig estar una estona distreta, sense pensar res. Quan em vaig aixecar, amb els cabells encastats per la cara, em va semblar que no era jo. M'havia vingut gana, una gana que feia mal. Vaig travessar el carrer i molt decidida em vaig ficar en un cafè gran que feia cantonó. La protagonista del carrer de les Camèlies, Cecília C., esdevé símbol de la desfeta i la fragmentació que les guerres, postguerres i exilis d'Índole diversa han deixat en els habitants d'una Europa devastada. Rodoreda, que mai s'escriu a la ideologia feminista, tria, però, com a símbol d'això, una dona que inicia el seu perible vital sense conèixer els seus orígens familiars ni perquè l'abandonen al néixer al peu d'un reixat del carrer de les Camèlies. Ella és com el cactus sense terra que floreix la nit que els seus pares adoptius la recullen. Un cactus amb la part inferior morta i que, prodigiosament, entafora les arrels improvisades en el mur i sobreviu alimentant-se de maó i de morter. Aquesta dona és alhora símbol de resistència, de l'esperit de supervivència com un dels trets característics de l'ésser humà. I d'aquesta manera, Cecília Sé, passejadora de Barcelona, Nàufraga, la deriva que no abandona mai la seva taula de salvament, has d'haver prototipus universal. Bé, espero que us hagi interessat la recomanació. És una bona manera d'acostar-vos a la literatura d'una de les nostres autores fonamentals i de fer una passejada pel nostre passat més immediat. Podeu trobar tant el carrer de les famèlies com la resta de l'obra de Mercè Rodorella, les biblioteques, i endur-vos la presta. I, si voleu, podeu deixar les vostres recomanacions al Viverna o al canal YouTube de Biblioteques de Barcelona. <fixi>